Kumi tači kad kada jedan i drugi part imaju boken. I početna znači, pozicija je ova i sada se vratimo tri koraka u nadrug. I onda prilazimo tri koraka u naprijed i nešto radimo. E sad probaćete kretanje sa pokenom. Dači jedan način je da se krećem kuljaš. Oko pomerim prednju, tolko pomerim zadnju. Dači u ovoj poziciji probaćete ovako kako stojite, prednja pa zamjenom zadnja, u prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Isto tako se i vratite. Zadnja, prednja, zadnja, prednja zadnja, prednja, zadnja, prednja. Ne menjajući bolju, bolju tolkući još jednom. Odavde, prednja zadnja. prednja, zadnja, prednja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Usmerenje kroz boke daleko damo i to opravajte ovako. Probajte. Sada se krećete tako što krenete prednjom nogom pa za njom povučete zadnju. Ili krenete zadnjom pa za njom povučete prednju. Međutim sad ćete probati, a, znači ovo je cugiaši, sad ćete probati da krenete zadnjom. Ovo je ajumiaši, pa iskorak. Ajumiaši, iskorak. Zadnja, prednja. Onda prednja, zadnja. Prednja, leti, da videti ja stalno idem po lini. Zadnja, prednja, zadnja. I ne menjam formu krovu, da ću više jednom. Zadnja, prednja, zadnja, prednja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. A onda izgleda ovako. Znači i dalje ne menjam formu probu, probajte, da se udaljete da se približete krećući se cugijaši, a onda ćete probati da se udaljete da se približete krećući se a i mijaši. Znači, počinjete iz ove pozicije, jedan, Tadi pače znači, kada idete unazad krećete zadnja noga 1 2 Tadi kad idete napred krećete prednja noga 1 2 3 Pače je šerno vade i dođete na početku potenciju. Prvoj. Silu tretanja, znači... Sada ide prednja, pa se ukrsti preko zadnje, pa zadnja, prednja, zadnja, prednja, prednja zadnja. Pa kad se vraćate, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Znači još jedno, kada idete u nazad ajumijashi, prednja, zadnja prednja, prednja zadnja. Unapred, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Kada idete u zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Sve vreme morate da zadržite formu drogla, znači bolji deo tela se ne pomera, znači nema ovako To, to je nešto drugo, znači ne menjate poziciju stela i stalno morate imati usmerenje kroz bokem i kroz partneru. Tako da taj način kretanje izgleda ovako. Probajte.